طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدينا الكرام كانت حياة الصحابة رضي الله عنهم مشرقة وزاهية برؤية خير الخلق وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فكان لكل صحابي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم قصة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون مليئة بالعبار والعظات فهم لا يخشون في الله لومة تلائم كانت قلوبهم مليئة بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حدثت لهم قصص عديدة مع الجن ومنهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه فهو تحدث مع الجن أكثر من مرة بعد إذ كان الجن سيسرق منزله روى البخاري رحمه الله في صحيحه قصة أبي هريرة رضي الله عنه وإمساكه بالشيطان حيث يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه مهمة حفظ زكاة الفطر فجاءه رجل يسرق منها فانتبه له أبو هريرة وأخذ به وقال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل إني محتاج وعلي عيال ومي حاجة شديدة فتركه أبو هريرة يمضي إلى سبيله لكنه لما أصبح أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية السارق فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا أبا هريرة ما فعل آسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود يقول أبو هريرة فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصدته، وبالفعل جاء الرجل في اليوم التالي ليأخذ من طعام الزكاة، فأمسكه أبو هريرة للمرة الثانية، وهدده بأنه سيرفع أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجاه الرجل مرة أخرى أن يتركه بالحجة ذاتها، أنه محتاج وله عيال فتركه مرة أخرى أبو هريرة، فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال إنه قد كذبك وسيعود وفي اليوم الثالث جاء الرجل مرة أخرى فقال له أبو هريرة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات إن أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال له الرجل دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها فسأله أبو هريرة قائلا ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فتركه أبو هريرة ليمضي في سبيله لكن وفي صباح اليوم التالي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما فعله الرجل بالأمس فروى له أبو هريرة ما حدث وما علمه إياه ليقول كل ليلة حين يأوي إلى فراشه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجن قادر أن يسرق ويؤذي الإنسان وقد يتصور في الحيوانات أو في الإنسان فيمكن للبشر رؤيته فيها أما قول الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فهذا مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها وقد أخبرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة آية الكرسي حماية لنا من كل جان وشيطان رجيم وكذا علينا بأذكار الصباح والمساء فإنها تشمل الأدعية بحفظ الأهل والمال والدعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وعلينا كذلك بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك الجميل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة